Тимчасовому притулку для переселенців, каже Вадим Дементович, його знають усі, бо він тут один з небагатьох постояльців. Чоловік оселився в притулку на початку березня, коли на рідній Київщині вже не можна було відчувати себе в безпеці. Рішення було прийнято не відразу, ми трошки ховались у підвалах, ну не трошки, а 10 днів. А потім, коли вже почали підступати до Києва і гатити, то ми вже. Прийняли рішення, у нас маленького брата дитина і ми виїхали сюди вже. Так, 5 березня Вадим приїхав до Хмельницького. Разом з десятками інших людей оселився в одному з притулків для переселенців. З часом Вадим почав допомагати місцевим волонтерам з підвозом продуктів харчування та одягом для переселенців. А зараз взявся ще за організацію дозвілля. Переселенці вже встигли побувати на різних благодійних заходах у місцевому притулку для тварин та декількох парках. Ми бачили, Ламу. Ми бачили ламу, маленьких лисят і мавпу. Найцікавіше – мавпа. Бачили верблюда, він, до речі, плюнув у когось. Коней бачили, і лисята кусались. Найбільше запам'яталося, коли ми сіли у парку. І там, як розстелили, так і принесли піцу. Так, піцу, там сік. Те, що відбувається навколо, це, звичайно, сумно. Але, коли ти відволікаєшся на такі моменти, у тебе піднімається настрій хоч трохи. Найближчими днями, Вадим розповідає, вже запланував поїздку до одного з торгових центрів Хмельницького. Там на дітей чекатиме ціла планета розваг. Волонтер бачить, що такі поїздки позитивно впливають на емоційний стан людей, які втекли від війни. Тому бажання допомагати іншим лише збільшується. І хоча вдома на Київщині вже настало мирне життя, додому волонтер повертатися не поспішає. Каже, буде тут до останнього переселенця. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.